Військовослужбовець із псевдо говорить, від початку повномасштабної війни відчувається підтримка від цивільних, зокрема від волонтерів. З допомогою, яку привозять, роблять і гуманітарні закладки на випадок зміни місця дислокації. «Роздамо по підрозділам, які в нас є, кому що треба. Місні консерви, тому, ну, у нас також є наряди, то на ночь будемо. О, так, пайок на ніч, будемо говорити. А це село Шевченкове. Його російська армія обстрілює щодня. Місцева жителька Світлана говорить: завдяки волонтерам, продуктами забезпечені. Настрій трошки веселіший, трошки веселіший, бо вже так, якби не сильно воно ем, трошки далі і вже чуть, що ну як чи оддавили, чи одігнали, скажем так, то вже ми так як віримо. Ми вже віримо, що воно вже ось ось та перемога. Люди тут живуть сподіванням на перемогу, говорить настоятель храму, протоієрей Павло. З ліками та продуктами допомагають волонтери. «Їсти мають, що хтось городи встиг зібрати, хтось, на жаль, не встиг зібрати. Загинув прямо на городі, багато людей. Загинуло. Трьох чоловік знають точно, що загинули, збираючи врожай, збирають на городах своїх. Проблема в нас зараз до зими – це Паливні, там беркети, вугілля, дрова. Оце в нас проблема зараз стоїть у зимі. Слава Богу, обіцяють нам і голова сільської ради, і волонтери, що не залишать село, що будуть мати люди чим палити, будуть мати теплі речі. Навіть вони і Жора вже привіз. Георгій – волонтер із Миколаєва. У прифронтові села возить допомогу з початку весни. Говорить, вже перестав рахувати кількість виїздів. Цього разу теплі речі, взуття, дитячі харчування та продукти. «Просто звернулися люди, Зараз, звичайний парень, теж такий, як і ми, з Западної України, передав нам гуманітарну допомогу. Зараз от сілу Шевченкова передадим. Часть ребятам на передовій, і часті, як вийде, може бути в село лучше проїдемо. Постійні поїздки психологічно виснажують, говорить Георгій. Але іншого вибору для себе чоловік не бачить. Ісключительно тільки победа. Коли вони бачать навіть звичайних людей, волонтерів, всі плачуть, звісно. Але тільки победа і ніяк інакше. Ніхто не хоче російського світу. До перемоги возити допомогу у прифронтові села планує Владислав. Каже, не страшно, адже людям тут допомога необхідна. Перше час ми просто приймали людей з Херсона, біженців, а потім уже перших пару місяців. А потім вже почали вот кататися і допомагати людям у прифронтовій зоні. Ми хороші знайомі, які попросили вот передати людям у прифронтовій зоні і нашим воєнним допомоги. і ми приїхали виконувати це завдання. Наразі у селі Шевченкове, куди волонтери привезли допомогу, залишається близько 450 людей з 3,5 тисяч, які проживали тут до вторгнення. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.